Віктор Галущек в 11 ранку прийшов на Хмельницький Майдан Незалежності з плакатами на акцію, як він сказав, приурочену 30 річчя Незалежності України. Хочу показати, що не тільки в нас радість, радість з смутком великим. На жаль, гинуть на Донбасі те, що твориться тут, в країні, ворогів Внутрішніх у нас набагато більше, ніж зовнішніх. І на день влада не спроможна розслідувати кримінальні справи. Мітингар каже, замість встановлювати прапор за 5 мільйонів гривень, краще б купили обладнання лікарням. Життя людей все гірше і гірше. Підносяться ціни на житлово-комунальні послуги. От я інвалід другої групи, до речі, як прожити інвалід у інваліді інваліді групи групі з кучою хвороб, на пенсію 1854 гривні. Так ось, чомусь 5 мільйонів в обласній раді є на спорудження прапора, а щоб придбати комп'ютерну томографію, комп'ютерний томограф, де, наприклад, очі можна було провірити, немає, я повинен йти в приватну клініку платити 500 гривень. До святкування річниці незалежності в області, говорить, не приєднається. Недорешно, тому що на нинішній день влада витратить на святкування 30-річчя незалежності 5,5 мільярдів гривень. Ця цифра, я почув її десь місяць назад. Натомість, каже, поїде до Києва. Приєднаюсь до маршу протесту, який буде проводити ветерани, учасники бойових дій. Кому висуває свої вимоги сьогодні та чи вважає свій одиночний протест дієвим способом висловлення думки, відповідає. Не чекаю, бо знаю, що не вийдуть. Ось. А якщо вийдуть, то толку, то ніякого не буде. Не думаю, що дієво воно, влада абсолютно ні на що не реагує. Директорка департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації на Михайлова каже, про акцію її організатор повідомив та не вимагав ні з ким зустрічі. Людина має право висловлювати свою думку. Ми розуміємо, що такі акції відбуваються і будуть відбуватися, і ми з повагою ставимося до всіх акцій, чи вони одиночні, чи багаточисельні. Акція Віктора Галущика тривала з 11 до 14 години. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький.